اوصانا خين نيت اتشوسي افايبيبورم باسرائيل اف ازماروت انجي في اثنيو خين افرانيم اتشوس انتينيجوم الجالس فوق الشاروبيم اليوم ظهر في شليم. ركبان على جحش بمجد عظيم وحوله طقوسني انجيلوس وصنع خنية تشوسي في بابورون باسرائيل افز ماروت انجيفير رانم بشويس انتيني جوم في الطريف رشوا القمصان ومن الشجر قطعوا الاغصان وهم يصيحون بالالحان وصنّى بشيري ان ضابط او خني فاي باباروم بإسرائيل: إيف إذ ماروت إن جيفي إثنيو: خين إفرانيم إبشويسين. زكريا وقالني بوان إيسوس بخريستوس وصنع خلني تتشو فاي